Smash the, Smash, the Smash, the Smash THE fucking Smash What fort à loin on roule då är lite varm jag uh, länge. Mm. Prod Yes! Get! <laughs> <laughs> A B B B BAP. gång till, en gång till.